Selvä. Elikkä, et, äh, me sitten yhdessä mun kollegan Tuula Suvannon kanssa tulemme käsittelemään teidän maksatushakemuksia. ja myöskin sitten ohjataan ja teitä kaikkeen maksatukseen, hankkeiden talouteen, hankintoihin tai muihin liittyviin asioihin. Mutta et, tota, ei mitään, lähdetään mene eteenpäin. Meillä on tässä tiukka setti Tuulan kanssa, ja, mutta nämä diat Todennäköisesti varmasti tulee sitten teille myöskin vielä jonnekin, mistä tota pääsette niitä sitten vai poimimaan ja katsomaan. Mutta valtion kustannusta yleisestä periaatteesta, eikä niin kuin Kallekin tuossa ja totesi, että se päätös on se lähtökohta ja päätöksenmukaisesti avustusta saa käyttää vai siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Ja kustannusten tulee sitten olla hankkeen toteutuneita, aiheutuneita, kohtuullisia. Ja tarpeellisia. Ja kustannuksia voi syntyä vain päätöksessä hyväksyttynä ajankohtana. Kustannukset pitää myöskin olla tosiaalisesti maksettuja, ja ne pitää löytyä sieltä hankekirjanpidosta. Eli ennakkomaksut eivät ole hyväksyttäviä. Ainoastaan lomapalkkoihin liittyvät ennakkokirjaukset, niin niitä voi sitten tehdä noin hyväksyttyviä. Ja saa kääntää sivua. Ja tästä itse asiassa näistä samoista asioista Kalle jo puhukin aika kattavasti eikä en puhu siitä sen enempää. Muistutan vaan, että jos teillä on niitä osatoteuttajia siellä hankkeessa eikä olette sellainen hanke, niin se sopimushankkehallinnoijan kanssa on tehtävä neljän kuukauden sisällä ja neljän kuukauden sisällä palautettava tänne meille aville. Mutta sekin käy ilmi sieltä päätöksestä. Saa kääntää. Kiitos taas sivua. Myöskin näistä hankintoista Kalle jo tuossa aika hyvin sanoi, mutta näistä ehkä vielä sit voisin antaa vinkin, että kannattaa selvittää, onko teillä teen kaupungissa kuntayhtymässä, kuka teidän hankkeen toteuttaja on, niin joitakin hankintoja jo kilpailutettu, niin kuin tyypillisesti tänä päivänä on. Kaupungit ja kuntayhtymät on kilpailuttanut kattavasti erilaisia hankintoja viestintäpalveluihin, painopalveluihin, joikin asiantuntijapalveluihin, niin niitä kannattaa hyödyntää. Että kannattaa olla yhteydessä teen hankintayksikköön, jos sellainen on, tai talousyksikköön. Ne osaa todennäköisesti neuvoa sitä, eli ei tarvitse kilpailuttaa uudelleen sellaista, mitä on jo kilpailutettu. Ja myöskin sitten se, että, että siellä on lisää päätöksessä on niistä pienhankinnoista. Toki se hankintalain lisäksi. Mutta sitten myöskin pitää vielä noudattaa sitä oman organisaation hankintaohjeistusta. Se voi olla tiukempi kuin se 20 000, mikä on siellä päätöksessä, niin sitten sitä on noudatettava. Jos palvelu tai tavara tuotetaan itse, niin silloin avustuksen oikeuttaa vain todelliset tuotantokustannukset ilman katetta. Eli katetta ei voi olla kustannuksissa silloin, kun se on itse tuotettua. Ja hankinnat tulee tehdä hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Eli taas se, ennakkomaksut eivät ole hyväksyttäviä. Ja kiitos, taas saisi kääntää sivua. Sitten eri näistä kustannuslajeista pikkasen tarkemmin. tarkemmin. Itse asiassa kaikki löytyy teidän päätöksestä. Ja, tota, ja, ja meilläkään ei, itse asiassa, mekään ei ole, siis niin teidän päätöksiin nähty, että, että ikään kuin nämä esitykset on laadittu niin päätöspohjan mallin mukaisesti, jonka mukaisesti nämä päätökset on tehty, mutta meillä ei myöskään tiedossa siis tehdä niin hankekohtaisia tota, rajoituksia tai muita mitä siellä on, mutta näitä yleiset asiat nyt on sitten samat. Hallinto hallinnointikustannuksia. Ne voi olla hankkeelle kohdennettuja yleiskustannuksia. Jos niitä sinne hankkeelle viette, niin maksatushakemukseen Ensimmäiseen maksatushakemukseen tulee liittää jakoperusteet sisältävä laskelma. Ja jos näissä laskelmissa käytetään niin sanottuja suunnitelmalukuja esim. vuoden 20 budjetteja tai, tai budjetoituja äh, henkilötyövuosia tai muita, niin ne on sit viimeistään tilinpäätösvaiheessa loppuvuodesta oikaistava vastaamaan todellisia toteutuneita kustannuksia. Ja jatketaan taas eteenpäin. Tulee henkilöstökustannuksista. ja kehittämishankkeissa tyypillisesti palkkakustannukset on se isoin kululaji, kuluerä. Palkat voi olla jopa kaksi osaa siitä hankkeen budjetista. Ja luonnollisesti toki hankkeeseen palkatun hankehenkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen on hyväksyttäviä, mutta myöskin osan työajastaan hanketyötä tekevän henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen. Eikä puhutaan työpanoksesta tai, tai työpanoksen siirrosta ja, ja tota, nämä on ok. Näiden osalta viedään sitten tehtyjä hanketunteja vastaava palkan osuus sinne hankkeen kustannuksiin. Eli paikka teidän organisaatiossa työskentelevä sosiaalityöntekijä on sovittu, että hän tekee satunnaisesti osana omaa työtään hanketyötä, niin niitä tehtyjä hanketyötunteja vastaava palkan osuus voidaan kohdistaa hankkeelle. Palkkoihin liittyvät loma- ja palkat, lomarahat on ok. Niiden pitää olla kohtuullisia ja vastata sitä työskentelyä, hanketyöskentelyaikaa. Eli siltä osin ja siltä ajalta, kun on tehty hanketyötä. Ja täsmäytys näissäkin viimeistään tilinpäätösvaiheessa. Sitten uh, muut kohtuulliset työsuhdeetuudet työterveyshuolto tai jos teillä on liikuntaseteleitä tai muita vastaavia, niin ne on myöskin ihan ok, kunhan ne vastaa sitä muun henkilöstön työsuhdeetuuksia, eli hankehenkilöstölle ei voi mitään omia erillisiä etuuksia tai bonuksia tai muita myöntää, ne, ne ei ole hyväksyttäviä. Saa taas kääntää diaa, kiitos. Äh, Palkkakustannusten, niin kuten muidenkin kustannusten, tulee perustua todelliseen työskentelyyn hankkeessa, eli laskennalliset kustannukset eivät ole hyväksyttäviä, ei myöskään palkoissa. Jos palkkauskustannuksiin sitten saatte tukea, esimerkiksi palkkatukea TE-toimiston, elykeskuksen kautta tai sairausajan Kela-korvausta, niin se on oikaistava ja otettava huomioon paakkakustannuksia vähentämänä. Sitten lähinnä tuo kakkoskohta niissä tilanteissa, että jos teillä on osa ja eli tämä liittyy tuohon työpanokseen ja työpanoksen siirtona tehtävään hanketyöhön, niin sen vie omaan hankekirjanpitoonsa se toteuttaja, johon työntekijä on työsuhteessa. Jos teillä on se hanke, missä on vain se kaupunki X, joka sen toteuttaa, niin toki se on niin ne silloin, niin silloin meneekin ne menee sinne hankekirjanpitoon, mutta jos teillä on niitä osatoteuttajia, niin jokainen osatoteuttaja vie oman henkilöstönsä mahdollisesti tekemään hanketyötä sinne omaan kirjanpitoonsa. Sitä ei voi siirtää kenellekään. Taas jatketaan eteenpäin. No sitten työajan kohdentamisesta hankkeelle. Eli pääperiaate on se, että jos hanketyötä tekevä työskentelee myös hanketoteuttajia muussa toiminnassa tai hankkeessa, tulee työajan käyttö todentaa pitämällä työajan seurantaa. Eli vain siinä tilanteessa, että hanketyöntekijä ei tee mitään muuta kuin hanketyötä, niin silloin hänen ei tarvitse pitää työajan seurantaa, mutta muiden pitää. Eli tällä todennetaan sitä tehtyä työtä ja tällä Tämän avulla myös palkanlaskenta, palkanlaskija pystyy laskemaan sen oikean hankkeelle kuuluvan osuuden niistä palkoista. Ja työajan seuraajana tulee olla tuntiperusteista ja jatkuvaa. Samoin näissäkin taas, eli jos on osa-aikainen hanketyöntekijä on sovittu vaikka, että tekee puolet työaikaa hankkeelle, puolet, jotain muuta, niin Todellisessa elämässä ne tunnit ne ei nyt välttämättä joka kuukausi mene ihan sen sovitun 50-50 mukaisesti, ja se on ihan ok. Mutta et viimeistään loppuvuodesta on sitten katsottava, että et täsmäskö ne, että pitikö se paikkaansa sen mukaan. Etenkin jos, jos se palkka, jos siinä palkka yhteydessä sinne kirjanpitoon kohdistetaan sen työsopimuksen mukaisesti, niin silloin se pitää loppuvuodessa sekata se tilanne. Jos ne tunnit ei vastaa sitä sovittua, eli se jääkin pienemmäksi se hanketyön osuus, niin sit se pitää oikastaa, eli hankkeelle kuuluu vain se todelliset tehdyt hanketyötunnit ja niistä aiheutunut kustannus. Osa-aikainen hanketyöntekijä joutuu pitämään sit sitä työajan selantaa koko hanketyöskentelyllä vastaavan ajan, eli tuossa äsken kuvailemani osalta, jotta te sitten pystytte sen vielä tsekkaamaan sen tilanteen, että et se on vastannut sitä sopimusta ja vastannut sitä, sitä maksettua palkkaa. Sitten, no, jos käytetään esimerkkinä taas sitä sosiaalityöntekijää, niin hänen osaltaan riittää, että niiltä kuukausilta, joina sitä hanketyötä on tehty ja niitä tehtyjä on kohdistettu sinne hankkeelle. Eli jos ei nyt syksyn aikana, vaikka lokakuussa ja joulukuussa tee hanketyötä ollenkaan, niin ei myöskään niiltä kuukausilta sit tarvitse sitä työajanseerantaa pitää. Ja Näitä lomakkeita ei liitetä maksatushakemukseen, mutta ne pitää muistaa säilyttää, eli tuolla Jokalle mainitsikin sen, sen 10 vuotta, mitä näitä kaikkia hankematskoja pitää säilyttää, niin koskee myöskin näitä. Ja kiitos, jatketaan taas eteenpäin, päästään matkakustannuksiin. Eli matkakustannusten tulee aina aiheutua hankkeesta ja oltava kohtuullisia ja tulee noudattaa toimialun yleisiä, yleistä matkustussääntöä ja työnantajan ohjeistusta. Jos teillä on hanke, missä on useampi osatoteuttajia tai vaikka yksikin osatoteuttaja, niin se saattaa aiheuttaa sen, että jollakin työnantajalla on vähän tiukempi linja matkakustannuksiin tai miten voi matkustaa, voiko käyttää omaa autoa tai muuta vastaavaa, niin jokainen menee sitten sen oman työnantajan ohjeistuksen mukaisesti. Päätöksessä on sitten keiden osalta matkakuluja voi hankkeelle kohdistaa. Ja niin kuin Kalle jo totesi, ulkomaanmatkoihin tai ulkomailta hankittavan koulutuksen kustannuksiin on haettava lupa ennakkoon. Ja päätösääntöisesti yhden-kahden henkilön kustannukset enintään hyväksytään. Tämäkin lukee taas siellä päätöksessä. Sitten mennään toimitilakustannuksiin. Eli jos hanket tai hanketyöntekijät työskentelee hanketoimia omistamissa toimitiloissa, niin silloin kustannuksista kulusta hyväksytään tiloista maksettava hoitovastike sekä käyttö- ja ylläpitokuluja, ellei ne ole sisällyt tuohon hoitovastikkeeseen, mutta ei hyväksytä korjaus- tai rahoitusvastikekuluja. Jos sit taas hanket toimii ulkopuolisen omistamissa tiloissa, niin silloin Tämän osalta kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset ovat hyväksyttäviä. Ja jatketaan taas enelleen. Päätöksessä on ilmoitettu, eli irtaimen omaisuuden hankinnat tulee toteuttaa viimeistään avustuksen käyttöajan puolivälissä. Myöhemmin tehdyt hankinnat katsotaan hyväksyttäväksi vain, mikäli ne on välttämättömiä ja mikäli ne on hyväksytetty etukäteen. Ää, No, sitten hanketyöntekijän käyttöön tuleva tietokone ja puhelin ja niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset on toki ilman muuta ok, niitä ei tarvitse millään tavalla hyväksyttää. Tässäkin sitten täytyy muistaa, että jos, jos teillä on osa-aikaisia hanketyöntekijöitä, niin niiden osalta osa-aikaisuuden suhteessa voi kohdistaa näitä kustannuksia. Ei, ei kaikkia, vaan osa-aikaisuuden suhteessa. Sitten Mennään taas eteenpäin. Sitten tulee näitä muita, yleensä paljon keskustelua aiheuttavat kafeen ja pulla tarjoilut ja muut, mutta ne on siis ihan ok, kun ne on kohtuullisia, ja ne on semmoisen tavanomaiseen vieravaraisuuteen ja omaavaisuuteen liittyviä kustannuksia. No sitten joskus. Joskus voi tosissaan lounaakin harkita tarjoavan, mutta sen pitää olla linjastolounaan hintainen. Alkoholi ei edelleenkään ole hyväksyttävä kustannus näissä hankkeissa. Sitten tällaiset viestintään liittyvät pienet hankinnat, puhutaan myöskin tai jaettavat, puhutaan niin sanotusti jakolahjoista, sellaisista pienistä tilpehöäreistä, niin ne, jos ne on kohtuullisia, hyvin hyvin kohtuullisia ja katsotte ne nyt välttämättömäksi tarpeeksi teidän hankkeessa, niin niitä voidaan hyväksyä, mutta niiden osalta toivotaan, että suositaan kestävän kehityksen mukaisia hankintoja ja ei materiaalisia mahdollisuuksien mukaan. Kiitos, saa kääntää sivua. Sitten siellä päätöksessä on todellakin luoteltu valtionavustuksen oikeuttamattomat kustannukset. Siellä on ihan kattava litania. Tässä on nyt vain muutama niistä, eli jo muutamaakin otteeseen mainitsemani laskennalliset kustannukset. Ne eivät ole siis hyväksyttäviä. Työntekijöiden ei lakisääteiset lisäeläkkeet tai tulospalkkiot, sakot, viivästyskorot, muistutusmaksut. Nämä ovat sellaisia tyypillisiä, niitä siellä maksatushakemuksissa usein on, eli puhelinlaskut tai muut tämmöiset toistuvat laskut ja sitten kun joskus niistä laskusta joku vähän myöhästyy, niin sit siellä se laskuttaja liittää johonkin seuraavaan laskuun, muistutusmaksua ja muuta, niin, niin tota, ne olisi hyvä poimia sieltä maksatushakemuksesta jo pois, koska ne on jo päätöksessäkin ihan ilmoitettu, että ne ei ole valtionavustukseen oikeuttavia. Ää, niitä ei välttämättä aina saa sieltä hakekirjanpidosta pois, mutta et sitten ainakin ihan selvästi Selvästi, että sinne pääkirjanotteeseen sinne saa ja pitää laittaa merkintöjä. Sinne voi sitten yliviivauskynää tai muuta laittaa, että, huomaa, että tämä ei että tämä ei kuulu hankkeelle. Ja sitten sinne maksatushakemuksen talouden toteutumalomakkeellekin laittaa sitten näkyviin. Että olette myöskin huomanneet, että koska siinä vaiheessa, kun maksatushakemusta teette, niin teidän pitää huolellisesti käydä ne kaikki vienit sen läpi ja tsekata vielä kertaalleen, että sinne hankkeelle on ne kustannukset mennyt, jotka sinne kuuluu ja toisaalta, että sinne ei ole mennyt kustannuksia, jotka eivät hankkeelle kuulu. Ja uh, muita lahjat, lahjakortit, niitä usein kysytään, mutta lahjakortit ei ole hyväksyttäviä, niitä ei voi, ei voi viedä. Ja taas ikään kuin Diasetin ensimmäiseen lauseeseen muu toiminnan kustannukset, eli Tätä avustusta voi käyttää vain siihen toimintaan, mihin se on päätöksessä myönnetty. Alijäämätkään joskus käy niin, että, että tuota, tyypillisesti hankkeet ei toteudu ihan koko sillä budjetoidulla summalla, eli valtionavustusta jää käyttämättä, niin sitä käyttämättä jäämättä osuutta ei voi kyllä viedä sitten alijäämänä sinne hankkeelle hakea siihen avustusta, että näinkin joskus on. on nähnyt, että sit viimeisessä maksatushakemuksessa on se loppusumma sinne sitten viety, vahingossa ehkä, mutta kuitenkin. Sitten vielä tulee, taitaa muutama dia. Olla. Eli tuo asiakirjan säilyttäminen, se kymmenen vuotta viimeisestä maksuerästä, mikä teillä on maksettu. Ja tähän osalta kannattaa tässä aika alkuvaiheessa kiinnittää huomiota siihen, että kuka huolehtii ja missä ja miten. Eli Eli tänä päivänä taitaa olla sähköisesti valtaosa matskuista, niin huolehtii, ettei ne jää sitten kenenkään hanketyöntekijän henkilökohtaisiin tiedostoihin, johon sit muilla ei ole pääsyä. Tai että jos niitä on tikkuilla, niin missä niitä säilytetään. Ja edelleenkin taitaa olla osa paperista matskua, niin missä ne mapit on ja kuka huolehtii niistä, että ne löytyy sitten siinä vaiheessa, kun. Siinä vaiheessa, jos. Siis joku tulee sitä hanketta pöyhimään. Ja jos on osatoteuttajia, niin osatoteuttajat huolehtii omalta osaltaan toki sitten myöskin niistä. No tuo toinen palukka on itse asiassa, sitä nyt, se tulee tuolla tuulan osuudessa enemmän läpi. Mutta myöskin vielä, että kaikkiin doku hankendokumentteihin on ne lomakkeita, laskuja. Kutsuja, ohjelmia, niin muistakaa laittaa sitä vähintään se hankkeen nimi, mutta, mutta sit ainakin laskuihin ja muihinkin, niin jotain muuta lisäksi Yksi tietoa. STM-siin päätöksessä ja oikealla ylhäällä on teidän hankkeen niin sanottu vahva diarinumero, joka on jokaiselle hankkeelle oma. Et sitä kannattaa käyttää kyllä, kyllä sitten jos kun asioin vaikka meihin tai STM-kiin, niin, niin tota, se on ihan semmoinen hyvä, että sen kanssa pystytään jäljittämään se. Mutta sitä, sitä ei voi niinku liikaa tehdä, että et laittaa kaikkiin, kaikkiin mahdollisiin dokumentteihin ja muihin, mistä kustannuksia hankkeella on aiheuttanut. Et sieltä se sitten näkyy, että tämä kuuluu hankkeelle. Sitten taas kiitos. Eli usein kysytty kysymys, että onko, onko talousarvioon budjetoidut summat sitovia ja vai voiko ne joustaa. Ja ne voi joustaa. Tyypillisesti mm, näitä kysymyksiä, että hei, huomataankin että hankkeen alkuvaiheessa, olla budjetoitu matkakuluihin liian vähän. Että onko, voidaanko siirtää jostain tai onko ok, että se ylittyy, niin se on ok, ne voi ylittyä, kunhan sitten vaan jostain toiselta kululajilta sen pystytte nipistämään siihen matkakuluihin. ei tai talousarvio ei tarvitse näiden näiden ylitysten tai alitusten vuoksi muuttaa. Että voidaan pitkälti mennä sillä, sillä hankkeen suunnitteluvaiheen budjetilla, ellei ole jotain muuta syytä muuttaa sitä. Mutta sitten taas siellä päätöksessä ö, olevat, ja näissäkin hankkeissa on, eikä siellä olevat mahdolliset rajoitukset, on otettava huomioon. Ö, näissä hankkeissa tulee olemaan niin sanottu edullista avustusta jota voi käyttää vasta sitten, kun sen osalta uh, se avustus on, on tota, vahvistunut. Ja siellä on päätöksessä mainittu summa, joka teillä on käytössä heti, ja se on käytössä tämän vuoden. Ja jos ei se kulu tämän vuoden aikana, niin se on käytössä myöskin ensi vuoden aikana. Sitten siellä on maininta, että se ehdollinen uh, raha, mikä teille sitten tulee, jos se valtion budjettirijässä läpi menee, niin se on käytettävistä vasta vuoden 2021 alusta, mutta nämä on ihan selkeästi siellä päätöksessä sanottu. Ja, ja sitten hankesuunnitelman muutos taas, siihen myöskin osittain Kallekin tuolla vihjas, että toinen mikä pitää huolellisesti tutustua ja aina välillä se, kata, että mitä siellä päätöksessä sanotaan, on totta kai se teidän hankesuunnitelma. Että mitä, mitä te siellä olette esittänyt toteutettavaksi ja mitä siellä hanketoteutuksesta sanotaan. Ja, ja jos sitten käy niin, että, että hankkeen toteutusvaiheessa jossain vaiheessa huomataan, että hei, et, et, tota, tätä osio nyt ei ehkä pystytäkään toteuttamaan, niin sitten yhteys STM THL, että onko se ok, että tämä osio jää syystä tai toisesta toteuttamatta ja voitaisiinko sen sijaan esimerkiksi suunnata sitä meidän hanketoimintaa tähän. Et niitä varmasti joustavasti on mahdollisuus muuttaa, mutta omin päin ei hankesuunnitelmaa ikään voi mennä muuttamaan. Sitten vielä yksi dia. Hankkeen päättämisestä. Hanketypasta on käynnistynyt, mutta silti hankkeen päättämiseen kannattaa jo näitä arkistoinnien ja, ja muiden osalta alkaa äh, jo ajoissa ottaa senkin huomioon. Ja esim. Kaikki toiminnot on suunniteltava niin, että hankinnat pystytte toteuttamaan ja maksamaan siten, että saatte ne kustannukset sinne hankekirjanpitoon. Eli jo muutama otteeseen sanoinkin, että ennakkomaksut ei ole mahdollisia. plusset lisäksi siellä oli se, se irtaimiston hankinnoista se, että pitää toteuttaa hankkeen puolivälin mennessä. Että, että, että kannattaa jo alkuvaiheessakin heti ja myöskin totta kai raportoinnin ja muun osalta, mutta siitä teitä ihan taatusti tulee paljon ohjeistusta hankkeen, hankkeen kuluja, mitä tuossa eilen pääsin vähän kuulemaan, aina pätkittäin tätä päivän ohjelmaa, niin, niin vakuutun, että te olette oikein hyvissä käsissä THLn ja STMn ohjauksessa ja, ja neuvonnassa, että sen osalta ei, ei taatusti tule olemaan ongelmia. Hankkeen päätyttyä, tästä tulee vielä tuulankalveluissa vähän, mutta hankkeen päätyttyä tehdään vielä lopullinen selvitys valtionavustuksen käytöstä. Tämä tulee sieltä ää, valtionavustuslaista. Mutta vielä muistuttaisin, että se ei ole sama kuin viimeinen maksatushakemus. Tämä usein aiheuttaa hämmennystä, mutta tehdään ihan normaalisti viimeinen maksatushakemus ja sen lisäksi sitten lopullinen selvitys siitä valtionavustuksen käytöstä. Niitä voi palauttaa jopa samanaikaisestikin, mutta ne ei ole sama. Niihin on ihan omat lomakkeensa. Mutta tässä oli mun osuuteni. Kiitoksia. Toivottavasti ai Suht kohtaisin pysyä ajassa, katsotaan noin puoli tuntia, niin tuulla pääsee jatkamaan. Mutta kiitoksia omalta osaltani. Tota noin, niin kyllä Hyvää aamupäivää täältä Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. Mä käyn nyt vähän tähän tavallaan maksatushakemusprosessiin ja lomakkeisiin liittyviä asioita läpi. Tuossa muuten noi sisältöasiat. Tota noin, niin Kalle ja Janannossa aika lailla nyt sitten käynyt läpi. Ja täällä nyt on vähän osittain kertausta sitten. Eli hankekirjanpidostakin on jo, jo moneen otteeseen mainittu. Eli kukin huolehtii siitä omasta osuudestaan. Todellakin, kun me ei nyt olla vielä nyt nähty näitä hankepäätöksiä, niin en, en osaa sanoa sitten että tosiaan, ne miten paljon teissä on hankkeita niitä, jossa on vain yksi toteuttaja tai, tai sitten se, että siellä on useampia osat, mukana osatoteuttajiakin, mutta kuitenkin niin kukin huolehtii siitä oman osuutensa. Ja hankkeen kirjanpito järjestetään niin, että, että siellä ne hankkeen menot ja tulot voidaan selkeästi raportoida erikseen organisaation muista menoista ja tuloista, jolloin, jolloin se on niin kuin käytännössä. Siellä avataan. Sinne Hankkeelle kirjanpitoon oma kustannuspaikka tai muu toimintokoodi, projektikoodi, millä nimellä ne kussakin järjestelmässä sitten liikkuu. Ja jotta se hankkeen voidaan niistä sitten päätellä jälkeenpäinkin, niin, niin hankkeen menotositteissa, joko siellä tositteissa mielellään jo sielläkin näkyy sit se, että se kuuluu hankkeelle tai sinne sitten liitetään niitä. Tuota, kirjanpitoon sitten niitä liitteitä, joista sitten käy ilmi, miten se meno liittyy hankkeelle. Tai ja jos on sitten jaettuja menoja, niin kirjanpitoon mielellään sitten nämä jakoperusteet. Et varsinkin sellaisiin hankkeisiin, joissa, joissa sitten tulee tilintarkastus, niin monesti tilintarkastajat jo näistä sitten huomauttaa tai katsoo ne, että, että sieltä selviää niistä tositteista sitten, että, että ne kuuluu sinne hankkeelle. Vientiselitteet mahdollisimman kuvaavia, jos, jos pystytte siihen vaikuttamaan nykyään, kun kirjanpito ja on hyvin pitkälti automatisoitu, niin siihen nyt ei, ei kaikissa tilanteissa sitten pysty vaikuttamaan. Avustuspäätöksessä on ilmoitettu näistä maksatushakemusten jättöajoista pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja hakemus toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastoon kahden kuukauden sisällä maksatusjakson jälkeen. Tarvittaessa voitte olla meihin yhteydessä, jos tarvitsette lisäaikaa. Ja Viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä voi toimittaa sen loppuselvityksen. Teidän päätöksissä lukee, että hankkeen, hankkeen päättymisen jälkeen vuonna 2022 huhtikuun loppuun mennessä syntyneet hankkeen loppuselvitykseen ja tilintarkastukseen liittyvät kustannukset on tukikelpoisia, niin nämä kustannukset haette sitten maksuun siellä viimeisessä maksatushakemuksessa. Maksatushakemusten lomakkeet tulevat tuonne ministeriön nettisivuille, stm.fi. Ne eivät siellä vielä ole, tietääkseni, mutta, mutta ne ovat sinne lähiaikoina tulossa. Ja sieltä sinne on tuossa sitten tuota noin, niin, <köhön> maksatushakemus ja täyttöohjelomake, talouden toteutumalomake ja, ja sitten sinne tulee tämmöisiä pari mallilomaketta henkilökuluselvityksestä ja pääkirjan avaimesta. Lisäksi maksatushakemukseen laitetaan liitteeksi kirjanpidosta se pääkirjaote ja tuloslaskelma. Ja sitten katsotte, että ne hankesalkun raportoinnit on tehty. Me siellä sitten seurataan ja luetaan myös niitä hankesalkun raportteja ja katsotaan sieltä, että mitä siellä hankkeessa on tehty. Todellakin, Sitten jos siellä on niitä useampia toteuttajia, joita se nyt ilmeisesti ainakin yhdessä teidän hankkeessa oli, niin kukin osa toteuttaja tekee niistä omista, omalta osuudeltaan, omista menoistaan sen maksatushakemuksen ja täyttää kaikki liitteet ja toimittaa ne sille hankkeen hallinnoijalle, joka on sen avustuksen saaja. Hallinnoijan tehtävänä on sitten tarkistaa nämä hakemukset ja liitteet, että ne on täytetty huolellisesti, allekirjoitettu ja kaikki liitteet on toimitettu ja menot vastaavat kirjanpidon otteita. Hallinnoijan tehtävänä on sitten koota näistä kaikista sitten sen koko hankkeen yhdistetty hakemus. Maksatushakemukset allekirjoittaa kunkin organisaation nimen kirjoitusoikeuden omaava henkilö ja hallinnoija toimittaa kaikki hakemukset liitteineen sitten Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Mielellään sitten, että jos tulee jotain tiedusteluita ja kyselyitä, niin, niin tota, sit tuolta hallinnoijan kautta niin tavallaan sitten se tieto ja informaatio kulkee sitä kautta sitten kaikille, kaikille sitten hankkeen toteuttajille ja osatoteuttajille. Et, tota, näin. Näin avustus maksetaan hallinnoijan ilmoittamalle pankkitilille ja hallintoja, hallinnoija huolehtii sitten siitä, että hän siirtää sitten sa tästä saamastaan avustuksesta osuuden niille muille osatoteuttajille sen mukaan, mitä he ovat hallinnointisopimuksessaan sitten sopineet. Sitten näihin, näihin, vähän näistä lomakkeista, jotka on sinne tulossa, eli, eli siellä on tämä, tämä niin sanotusti etusivulomake, jossa on sen hankkeen, hankkeen tiedot, hankkeen nimi, hallinnoija tai, tai se osa osatoteuttaja, hankkeen vastuuhenkilö ja meille erityisen tärkeä tieto on se, että kuka on se Henkilö, jolta, jolta voidaan pyytää lisätietoja, jos, jos on siihen tarvetta. Tilinumero, johon avustus maksetaan. Sitten siellä on nämä hankkeen maksatusjakson aikana syntyneet kustannukset ja haettava avustus. Katsokaa sitten, että jos, jos täytälette näitä lomakkeita ja, ja kun nämä nyt eri. Täällä on useita erillisiä lomakkeita, ne ei keskustele keskenään, että teillä on sitten sama hum, summa kaikissa, koska sitten tämä haettava valtionavustus, niin se on sitten se summa enintään, mitä, mitä teille voi, voidaan maksaa. Niin, niin tota, tarkistakaa, että haette sitten sen, sen määrän, mihin olette oikeutettu, ja ettei siinä, siinä sitten tule mahdollisesti virheitä. Ja tuolla, tuolla on tota noin, niin sitten liitteet, mitä sinne tulee. Kun ne nyt tarkkaan tiedä sitten tosiaan, ketkä kaikkia teillä oli toteuttajia, niin, niin täällä nyt voi olla sitten joku, että jos tota noin, niin arvonlisävero jää teille lopulliseksi kustannukseksi, niin että sekin on, on niin valtionavustuksen oikeuttava meno, niin, niin täällä on sitten. Ensimmäisen maksatushakemukseen sitten liitätte verottajalta todistuksen se, että se arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen, että se sitten voidaan ottaa siellä mukaan, mukaan kustannuksissa. Sitten on tämä talouden toteutumalomake, eli tämmöinen Excel-lomake, johon sitten laitetaan nämä maksatus jaksolla toteutuneet kustannukset. Siellä on sarake sitten hankkeen kumulatiivisille kustannuksille ja, ja tota, hankesuunnitelmallekin. Mutta tota, täälläkin on tärkeää, että täyttäisitte sitten nämä hankkeen nimen ja toteuttajan huolellisesti, kun meille nyt tulee näitä useampia lomakkeita ja näin, niin, niin tota, aina sitten tietää, että kenen, kenen tiedoista on kyse. Te olette siellä hankesuunnitelmassa jo sitten näitä, näitä eri kustannuslajeja tehneet. Tota, me ei nyt niiden toteutumista verrata sitä toteutumaa sinne äh, suunnitelmaan erity aktiivisesti vaan kuten Jaanakin tuossa totesi, niin, niin siellä voi olla muutoksia. Mutta kun maksatushakemuksessa sitten näitä, näitä jaatte tänne, tänne asiantuntijapalveluille, matkustus koulutuskustannuksiin, niin, niin tota, käyttäkää johdonmukaisesti sitten samaa jakoa koko ajan ja, ja jakakaa ne sille itsellenne loogisesti sen mukaan, miten ne teillä siellä omassa kirjanpidossa on. Niin se helpottaa teidän omaa sitä se hankkeen seurantaa ja, ja meille sitä katsomista, kun, kun ne on niin aina siellä samoissa kohdissa, niin ei tarvitse ihmetellä, sitten että onko Onko sieltä jotain kustannuksia tipahtanut pois, jos kumulatiiviset kustannukset näyttävät erilaiselta kuin edellisellä kerralla? Näissä hankkeissa avustus on 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Sinne hankkeen Kirjanpitoon ja sinne viedään kaikki hankkeelle kuuluvat kustannukset, myös ne, mitkä toteuttaja katsoo ja ajattelee, että kuuluvat tavallaan siihen heidän omaan rahoitusosuuteen. Eli me katsomme kategorisesti vain läpi maksatushakemuksessa kaikki toteutuneet kustannukset ja katsotaan, mikä siitä on niin sitä hyväksyttäviä ja siitä lasketaan sitten vain 80 prosenttia me ei erikseen jaata sieltä, mikä on, on tuota, sitten sitä omarahoitusta. Ja sitten sen, laitatte sen omarahoituksen osuuden määrän sinne lomakkeelle ja se lomake sieltä laskee sen 80 prosenttia. Näin. Näin sen ainakin pitäisi toimia. Sitten maksatushakemuksen liitteeksi tämä pääkirjaote sieltä hankkeen kirjanpidosta maksatusjaksolta ja mielellään suljetulta kaudelta niin, että sinne ei ole sitten enää mahdollista tehdä korjauksia tai muutoksia. Ja mielellään siellä otteessa, niin, niin siellä näkyy sitten sen organisaation nimi, hankkeen nimi ja jakso, miltä se on otettu. Ja jos ei niitä tietoja siellä ole, niin lisätte ne ja, ja Mielellä allekirjoitatte sen, että muuten niitä ei nyt tarvitse allekirjoittaa. Meille on tulee välillä maksatushakemuksia, joissa tässä kirjanpidon otteesta ei näy mitään, mihin organisaatioon se kuuluu, mistä hankkeesta se on. Niin silloin on kyllä niinku aika tulee välillä niinku se, että no, tästä nyt ei kyllä pysty yhtään sanomaan ja vakuuttumaan, että mihin tämä kuuluu. Ja jos ei siellä, siellä näy edes tilien nimiä, niin, niin laittakaa meille tilikartta mukaan, niin se helpottaa sitten kovasti. Ja, ja jos mielellään sitten ne, ne kirjanpidon summat, niin, niin pitäisi sitten täsmätä siihen, mitä te viette sinne, sinne talouden toteumas -lomakkeelle. ja jos siellä on niitä eroja ja muuta, niin, niin voitte sitten selvittää Kuitenkin mielellään niin, että jos kirjanpitoon, teette kirjanpitoon korjauksia, niin, niin otetaan ne maksatuksessa sitten huomioon silloin, kun se korjaus näkyy myös siellä kirjanpidossa. Niin silloin ei tule mitään erikseen muistettavaa. Sitten tosiaankin meillä on nyt tehtynä tämmöinen pääkirjan avainmallilomake tavallaan helpottamaan niin kuin niiden kustannusten selventämistä. Eli ajatuksena on, että täytätte tämän niiltä osin, kun on tarve selventää joitakin suurempia menoja ja hankintoja, miten ne kuuluu hankkeelle ja onko ne kilpailutettu. Ei ole mitenkään tarkoitus, että kaikki hankekirjanpidossa olevat menot viedään tänne erikseen. Mutta se helpottaa maksatushakemuksen käsittelyä ja nopeuttaa, kun me nähdään. nähdään sieltä sitten, että mitä se on. Koska todellakin tällä hetkellä kirjanpidossa vientiseliitteenä näkyy monesti vain yrityksen nimi, mistä hankinta on tehty, niin se ei juurikaan sitten kerro sitä, että mitä on hankittu ja miten se liittyy sen hankkeen toteuttamiseen. Sitten tämä Henkilöstökuluselvitys, palkkatiedot eivät, eivät ole julkisia, joten ei laiteta tänne työntekijöiden nimiä näkyviin. Laitetaan sinne tehtävänimike, lyhyt kuvaus siitä, että mitä, mitä kyseessä henkilö tekee hanke, hankkeelle työtä, Ö, hankeaika. Ja, ja onko, onko tuota kokoaikainen, osa-aikainen hanketyöntekijä tai, tai tuntimäärä, jossa on, on tehnyt tavallaan niin kuin työpanoksen siirtona muutamia tunteja hanketyötä ja sitten nämä henkilöstökulut. Siellä, sitten kun te saatte netistä niitä lomakkeita haette, niin tässä henkilökulun selvityksen mallilomakkeella niin siellä näkyy ensimmäisenä sarake, jossa on työntekijän nimi, mutta se on, on ajateltuna näin, että, että se on teidän omaan käyttöönne apu-sarake helpottamaan sitä lomakkeen täyttämistä paperille tulosta tässä, niin se sarake on rajattu siitä tulostusnäkymästä pois, mutta sähköisesti kun lähetätte niitä eteenpäin, niin, niin poistakaa sitten ne nimitiedot, ottakaa itselle ne kopiot, missä sitten ne nimet näkyy eli Tämä oli niin kun se ajatus tässä lomakkeissa. Ää, näitä, näitä ei todellakaan ole pakko käyttää. Ne esimerkiksi tähän pääkirjaan, otteelle, niin sinne voi muutenkin täydentää näitä lisätietoja, helpottamaan sitten sitä meidän työskentelyä ja katsoa, että miten ne on. Ja, ja sama tämä henkilökuluselvitykseen, niin Voitte käyttää myös muita lomakkeita tai jostain järjestelmistä tulevia tulosteita, jos, jos sieltä sellaisia on saatavissa, että tässä se muoto, muoto ei ratkaise. Sitten on vielä muutama sana näistä, kun hanke on päättymässä. eli siellä Valtionavustuslaista ja asetuksesta niin tulee sitten näe, että vielä hankkeen päättyessä pitää tehdä selvitys siitä valtionavustuksen käytöstä. Jos on useampia toteuttajia, niin hankehallinnoija kokoaa tämän selvityksen yhdessä muiden toteuttajien kanssa. Tästä loppuraportoinnista teille on, on siellä varmasti sitten erikseen ohjeita ja THL ilmeisesti on tässä, tässä vahvasti mukana. Tarvittavat lomakkeet tulevat sinne STM-nettisivuille aikanaan. Selvityksen liitteeksi tulee nämä lopulliset kirjanpidon otteet ja tulos siitä koko hankekaudelta eli sellaiset sitten se hankkeen päätty, päättymisen jälkeen otetut raportit, ei niitä samoja kopioita, joita on maksatushakemuksessa mahdollisesti ollut. Tässä on käytännössä huomattu, että toisinaan sieltä ähm, tilinpäätöksissä hankkeelle voi tulla joitain tota niin, muutoksia, korjauksia, niin nähdään se lopullinen Tilintarkastajan raportti, jos avustus ylittää 200 000, näin, näin lukee teillä päätöksissä. Teillä on ilmeisesti osa hankkeista sellaisia, jotka, jotka jäävät tämän rajan alle, jolloin ei, ei sitten tilintarkastajan raporttia tarvita. Selvitys toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastoon kuuden kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä. Ja mikäli Sinne tarvitaan tämä tilintarkastajan raportti, niin tilintarkastajan toivotaan ottavan lausunnossaan kantaa siihen, että menoidot on maksettu ja ne perustuvat hyväksyttäviin tositteisiin. Maksatushakemukset on laadittu STM-päätösehtojen mukaisesti. Hankkeeseen ei ole saatu rahoitusta muualta. Hankkeelle kirjatut menot ovat hankkeelle kuuluvia ja valtionavustukseen oikeuttavia. Tilintarkastajan lausunnosta aiheutuvat kustannukset on avustuskelpoisia, mutta huomioikaa, että budjettiin jää varaa vielä tilintarkastusta varten. Näin. Kiitoksia.